الله ما ملاحظه قال انه يضروا التسليله خلال كل دوره كل دوره التسليله كفقره الاولى هذا مشي يا اخي شو حسب الوقت وحسبها تمام حسبك اللي يعطي بالك احنا اتفقنا صرنا نبدا اسمع اسمع لا نبدأ يقولين نبدأ يقولي انا كل جاي تمام لا خدعه لو سمحت لو سمحت تفضل تفضل بخامطريس الجمهوري هذا الكلام لفقامطريس الجمهوري فقامطريس الجمهوري لو سمحت اطرحها لك لو تمام اسمع سمح, سمح. سمح. سمح. فخمت رئيس الجمهوريه بعدين طرحها السي نتاعي لان كاع الوقت طرحها السي نتاعي انا الجمهورية. الجمهورية. لما في على لو سمحت على, علي. على فضل سمح فضل الجمهوريه تتكلم تاع الصحفي هو يسير الامور كامله فخم رئيس الجمهوريه. طيب. سيدي الرئيس انا جيتوني ياك نتكلم. اسمع يقول <تصفيق> يعني يعني لك ما عليكش كذب يا نعطيك الكلام. بعد نتكلم احنا اتفقنا قبل, قبل ان تبدا اتفقنا نا. قبل ان يبدا المؤتمر الصحافي انه كل صحفي سيطرح ثلاث اسئله انا نبهت الزميل بطريقه عادية, عاديه على ما اتفقنا عليه وهذا تنبيه عادي جدا. أه. أه. شوف اسمع هو قد قد تمشي تجبر صخره ان شاء الله تطرح فيها التسئله اسمع. اللي ما تطرح هذه تفضلوا فخم طرس. اسمع. قدنا لك عن الوقت ما يسمح يسمح يعني لنا اهل بطرح سؤال, سؤال واحد اطرح سؤال واحد اسمح. واضح ولا معقول عنك انت الصحفي كاملين هنا لقاش دور وليسير الامر وتعود انت تتكلم تقاطع الناس <تصفيق> ناخذ منه العذر لا ما فيه توافق ما فيه توافق ما فيه توافق, ما فيه توافق. ما ما... اما تعود قابل اسمع تعود قابل اللي قال لك والله ما قابل في تسحب واضح اسمع ها ايوه سكتوا ما اقترحوا راح خنطه اذا مع لا منضبط وتخلينا نتكلموا لا يتسحب اثنان طفي التلفزيون طفي اذا نوقف البث لو سمحتم الاخوه في الفنيه لو, سمحتم. لو شخص الشخص واحد اللي يتأمل يتخصص البرامج معدل رئيس